Hey, Τζούλια, σήμερα είναι το πάρτι που θα κάνει. Τι θα μα κεράσει, Αμάβρε Γιώργο, όλα πεινά. Δέκα και κάκια πήγα και τα πήρα από το ζάχαρο πλαστείο, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Πώ θα τα μοιράσω, Δεν θα τα μοιράσει, θα τα φάω όλα εγώ. Έλα, βρε Γιώργο, πρέπει να τα μοιράσω, αλλά δεν θυμάμαι τι πράξη κάνουμε. Όταν τα μοιράζει, κάνει. Οι πολλαπλασίες μου η μου έχουν πει, δεν θυμάμαι καλά. Κάτσε να τα βάλουμε κάτω και να τα σκεφτούμε. Ποπο, Ένα ένας από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, 6, 7, 8, 9, δέκα και κάκια. Ποπο, πό γεια μου! Ωραία, και ποιοι θα είμαστε! Ε, θα είμαστε η Αθηνά, ο Πέτρος, εσύ που τρως συνέχεια, ο Θανάσης και εγώ που δεν μπορούσα να λείπω. Ωραία! Αφού είμαστε πέντε, ας πούμε την προπαίδεια του πέντε, μέχρι να φτάσουμε στο δέκα. Δύο φορές το πέντε δέκα. Δύο και κάκια η Αθηνά. Δύο ο Πέτρος, δύο εγώ δυστυχώς, δύο εσύ ε, και δύο ο Θανάσης. 5 φορές το δύο, δέκα! Σωστά! Λοιπόν παιδιά, μπορεί το πρόβλημα να σας φάνει και απλό ή παιδικό, γιατί είχε μικρούς αριθμούς και αρκετή επεξήγηση. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν κάνουμε πολλαπλασιασμό όταν ακούμε τη λέξη χωρίζω ή μοιράζω, κάνουμε στην πραγματικότητα διαίρεση. Δέκα που είναι όλα τα κεκάκια, δια τα πέντε άτομα που θέλω να το μοιράσω, ίσον δύο και κάκια το άτομο. Αν όμως δεν συμπαθώ τη διαίρεση και ξέρω ότι δεν είστε λίγοι, μπορώ να σκεφτώ την προπαίδεια του 5, αφού πέντε θα είναι τα άτομα, μέχρι να φτάσω στα δέκα και κάκια. Όσες φορές λοιπόν... Υπό το 5 τόσα θα είναι τα κεκάκια τα οποία θα μοιράσω στον καθένα. Άρα 2. Λοιπόν, τη διέρεση μη τη φοβάστε επομένω, γιατί κρύβει μέσα τη τον πολλαπλασιασμό.